تم حفظ جزء منها عندي فيما سبق والان قدمت بين يدي في البرنامج التنميه للتقليل الذي يتضمن اربع محاور اساسيه مثل البنيه التحتيه المغربيه، الماء الصافي للشرب، الكهرباء وما يتعلق المجال الاجتماعي. الاخوان ديالي في المجلس الاقليمي أنا أتحدث بإسمهم وأشكركم جزيل الشكر على مساهمتكم القيمه في هذا البرنامج، برنامج, برنامج يرتكز بالأساس على الشراكه مع وزارة الجيش على السيد الوزير سيطلعوا على أن كل ما يتعلق بالبنيه التحتيه الأوروبيه الشريف المحتمل في هذا البرنامج هي وزارة الجيش ولهذا أؤكد لكم على أن تحويل كل التعويل على وزارة الجيش وعلى السيد الأمين العام لكي <تصفيق> نهاية بالمشاريع التي تم اعطاءها اليوم في مدينة العرائش وخصوصا المشاريع ديال, ديال التأهيل ديال الشرفة مش الأطلسية والحماية من محطه والتأهيل ديالها مشاريع مهمة جدا اللي غتغير الواجهة ديال المدينة وإضافة إلى مجموعة من المشاريع الأخرى الطربية على مستوى مدينة العرائش كنتكلم على الطرق الدائرية اللي من ما بين الجنوبية والشمالية كذلك الطريق <تصفيق> اللي غادي تكون تبنيه الطريق الشماليه ديال منفردين الارعيش، مجموعه من المشاريع اللي ان الاخ الامين العام يمكن انه يتعرض لهم بالترجمه ديالو، انا هنايا باش نأكد لكم ان الاخ الامين العام في عده لقاءات برنامجنا مع كمنتقابين على مستوى الوزاره أبواب دائما مفتوحة لاستقبالنا طبعا ونعمل برنامج كما قاسيه عبد العزيز الجلولي على في مستوى الإقليم اللي فيه مصدر الأولويات في هذا الإقليم عليه طبعا مع الأمين العام وعبر الأمين العام مع باقي الوزراء الاستقلاليين وعبرهم كذلك مع باقي أعضاء الحكومة لما لا في إطار التحالف فهذه المناسبة بنشكركم جميعا على الحضور ديالكم كذلك باسمكم اشكر الاخ أمين عام واشكر الاخ ممثل الجهه رأي نائب رئيس الجهه وباقي اعضاء الجهه المرافقين له ما ننساش كذلك انني أشكر باقي ممثل الاحزاب السياسي اللي حضر معنا ليا واللي لفوا دي الدعوه ديال الحضور فشكرا جزيلا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شنو غادي يقول اولا هذا؟ وزير مهم في الحكومة، وأهم من هذا الوداع كواحد عريشي منا، فيها كيجيو وناس معاه، ولكن كيما كيما أنني نذكر بعض الأشياء المهمة اللي نقدر الدكتور ميسر مبارك يستحيل يقولولها لأن هذا مشي الرجال والشرطاء على أن اليوم نقدر نقولها بالفم المليون. جيت الشبكه كمله والعريج تخصص يما عندها واحد بطل في دفاعيا لوالد سمراك بعد انتخابات مرات كانت ولود وكانت برامج هذا حزب اللي كترقصوا هذا البطل ماشي يجمع الناس يتكلم تكلم في الانتخابات ولكن يجب ان تقديم الحصيله ونقولوا لك ان تقول لك واش تقول لك ان تقول لك ان بعد لك ان أنا في الحقيقة الله لك في تقول من ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون السيد الوزير في غضون سنة، تاريخيا <تصفيق> تاريخية <تصفيق> لأن عندنا وزير من مدينة العرائش كما نشكر السيد الوزير ومعالي الوزير كما نشكر معالي الوزير على هذه المشاريع المبرمجه لاستلام مدينه عرائش وكذلك باقليم مدينه عرائش السيد معالي الوزير كان قمنا بواحد زياره لوزاره التجهيز وكان طرقنا لعده قضايا ومشاكل والحمد لله لأن في هذه السنة هذه يعني كنشوفو مشاريع يعني كيما مصرق الإخوان ومدخلوا أنه كنا في أمر الواقع في. سنة معالي الوزير لأنه كان صار يعني كان الجنوبية في الحملة الانتخابية وكنا طرحنا عدة مشاكل تتعلق بالرسالة الجنوبية بحكم موقع الرسالة الجنوبية والعلاقة التاريخية بمعركة وادي وكذلك الموقع الاستراتيجي الموقع الاستراتيجي ديال الجنوبية وكنا طرقنا لعدة مشاكل ومن بناء البنية التحتية، الحمد لله يعني في هذه المرحلة كنشوفوا يعني الأشغال يعني اللي كتقوم بها وزارة التجهيز ديال الطريق الإقليمية 4402 اللي هذا الطريق اللي كتكون عزلة ما بين جامعة القروية وصولا بمدينة علاء كذلك يعني المشروع ديال دي الجيائيه حتى من مروراً برساله وتعتبر هذه الطرق هذه الطرق يعني كتفوت البزله على المناطق القرويه بحكم يعني الرساله الجنوبيه المنع استراتيجي ديالها وأنها اصبحت منطقه فلاحيه صقويه يعني كتجلب جميع المستثمرين الاجانب ومغاربه باش تنمي هذه المنطقه وتخلق فرص الشغل بالمنطقه باش مابقاوش الشباب يهجروا في المدينة لهذا نشكر الوزير على هذا المجهود الجباره اللي كيقوم بها وشكرا اللي بلدنا خلف دينا خلف دي القرار اللي بلادنا وبغا يدخل في القضاء ديالنا وبغا في الاستقلاليه ديال القرار ديالنا، سؤال كبير اللي هو وفي الواقع اسمحوا لي نستعمل الدارجه، راه الواحد تيمشي يحاول يفهم تيتسطا، لأن تيقولوا تيدافعوا عن الديمقراطيه، <تصفيق> شكون هو البلاد؟ اللي عطاوه اللي عرفه حتى انتقال ديمقراطي كبير بلاد اللي استطاع انه يدير دستور قوي بلاد اللي جد انه الدستور يصوتنا عليه احنا فصوتوا عليه اكثر من 75% 73% ديال المواطنات والمواطنين وصوتوا بناء الأغلبية المطلقة بـ 390% ديال المواطنين بلاد اللي جوج ديال التناوبات ديمقراطيه في 2011 وخرج في 2021 لان بالكم بان السياسه المتبعه ما هي السياسات الايجابيه وسلطتي على التغيير واحنا تنديرو التغيير والحمد لله في المقابل بلدان أخرى اللي تيداعبوها النسبه ديال على الدستور ديالهم الجديد ما تجاوزاتش 25% من أقل من عشرين في المئة انتخابات ما بين عشرين في المئة في في المئة وشهدوا في المئة مليارين الأوروبي بلاد سيه من قانون الصحافه هذه الندوه اللي تضربوا فيه في في بلدان اخرى اللي هي تتزول الجمعيات الحقوق حقوق الانسان اللي هي تدخل على الناس الحبس لانه قال كلمه حق فهذولا لا نذاموه وبالتالي انا نغيط لكم اليوم كوطنيين وكوطنيات بان الحقيقه ديال الامر الحقيقة الامر وهو انه ما تقبلوش. ما تقبلوش ان بلدنا تكون قوة صاعدة اقليمية. ما تقبلوش ان بلدنا تقول لا. احنا بعدنا على قبل. القضية الوطنية جنة الكبرى، القضية الوحدات الترابية، راهي الحمد لله بدات تتحسن، اليوم يمكن نقول لكم بأن الولايات المتحدة اعترفت مغربية الصحراء، اليوم يمكن نقول لكم بأن قوة اسبانيا كانت تحتل الصحراء، تأتي مع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، اليوم يمكن نقول لكم بأن العدي 12 دولة أوروبية معانا الدول العربية خليش كلها معنا، الدول الإفريقية الثلاثين جاء معنا دول آسيا كذلك معنا لأنه يشوفون بأن الحمد لله نحن ماشي في طريق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وبأن الاتحاد قروا ربنا ننقركم بلدان أخرى إن شاء الله أنتم سيفنس الاتجاه وأننا غنطبقوا إن شاء الله الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية فهم بغاو يوقفوا العرق ديال هذه الدينامية اللي تتعرف القضية ديالنا الوطنية على الصعيد هذا علاش تيقولوا هذا علاش باغيين يضغطوا علينا باش يوقفوا هذه الدينامية، فاحنا غنقولوا لكم ونقولوا إن الناس اللي مابغاوش يفهموا، بأن ما كاين حل إلا الحكم ذاتي تحت السيادة المغربية ومن ذلك مناطق نقول لكم، بخصوص هذا الآلاث، بإن اليوم احنا والحمد لله، واخدين الطريق الصحيح احنا والحمد لله في الجهة الملك، فاحنا تنغينا ندافع كذلك على الدول الإفريقية باش هالدول الدول الافريقيه كذلك تعرفت التنميه الحقه، باش إن الدول الافريقيه كذلك انها تخرج من الوصايا ديال بعض البلدان، باش انه يقولوا كذلك بانه فض الدول العربيه، فض الدول الافريقيه، فض الدول الشركاء ديالنا، المغرب ان شاء الله غيلعب واحد الدور محوري، باش يعرفوا عن الاقلاع الحقيقي، وبلادنا ان شاء الله غتستافد من كل هذه الاستثمارات، من كل هذه الخيرات، وغنكون ان شاء الله ولي قريب رئيس كذلك غيكون من اكبر المستفيدين ان شاء الله في هاد اللي إحنا ماشيين فيها، انا بغيت نقول لكم في الواقع، الناس كلهم باش ان شاء الله بلادنا تبقى دائما الفوق الفوق، وانتم شفتوا الحمد لله كيفاش الفريق الوطني ديالنا فارفع فالاسعار الدوليه نتيجه للحرب اوكرانيا راه حنا غنتجاوزوها شيئا فشيئا ولكن المهم فهادشي كله المهم فهادشي كله هو اننا كلنا كلنا مقتنعون بان اليوم ان شاء الله خدينا الطريق الصحيح وان بعد ما بنينا تجهيزات تحتيه اليوم غانؤكدوا على ان المواطن والمواطن الشاب والشابه كل مواطن من الناس الكبار الصغار هي الحقيقيه بلاد وهنا ضروري نتكلم على واحد المشروع كبير هذا المشروع الكبير بواليت اتوجهات الملك ديال تعميم الحمايه الاجتماعيه هذا المشروع انا سمحوا لي نفسر لكم بسرعه كانت عندي فرصه نتلاقى مع العديد من الاخوات والاخوه اللي كانوا تيجيوا عندنا هنا وتقول لنا مزيان أنا عندي أنا بطاقة الرميد ولكن تصلح لي هاد البطاقة الرميد بالنسبة لتسدي يا سيدي، حنا تنجيو نطلبو شحال حنا جاو تيقولو علي تنبغيو ناخدو موعد في المستشفى تيخصنا ست شهور باش ناخدو هداك الموعد، قلتليها هاد علاش غتصلح؟ شحال حنا كانو هنا تيجيو تيقولو الأخوات والإخوة في القصر الكبير في العرايش وخصوصا الجماعات القروية. تقولوا لنا وحنا أنا تاجر أنا خياطة أنا تنشتغل في مجال فلاحي أنا فلاح ما عنديش الحق حتى أنا تكون عندي تغطية صحية؟ هذا سؤال كبير اللي كان بطبع أولوه ممكنين نقول لكم جالة المالك اللي خلال هات السنة في سنة وحدة اليوم كل الناس اللي كان عندهم الرامض كلهم دازو عندهم ضمان اجتماعي اي عندهم بحالة اللي هو الناس اللي تخدموه في القطاع الخاص وصندوق ضمان اجتماعي شنو هو باش نفسركم بان اليوم لانصاف دافعنا عليه ربنا نطبقوه على ارض الواقع اي ان هذاك اللي هو موظف او لا هذاك اللي هو عامل الاختام اللي عنده ضمان اجتماعي فهو في هذاك الفقير الفقير. اللي عنده كذلك ضمان اجتماعي أي إنه تمكن له أولاً يمشي المستشفى العمومي وما يخلص وإنه ملقاش في المستشفى العمومي يمكن له يمشي للقطاع الخاص ويخلص بعد ضمان الاجتماعي يخلص ثانياً، إنه قبل كان صاحب الرمان عندهم واحد سولاد علاجات خينة دابا أي مرض اللي عنده مشكلة عيني اللي عنده مشكلة سنان، اللي عنده أمراض أخرى، فاليوم غيمكن له يداوى فوق صندوق الضمان الاجتماعي. اليوم عندنا يمكن نقول لكم عندنا 13 مليون ديال المغاربة، اليوم كلهم اليوم عندهم الضمان الاجتماعي. وهذا واحد التطور مهم اللي وقع، وأكثر من ذلك، هذاك الفلاح الصغير اللي هو عايش في العوامرة، هذاك الفلاح الصغير اليوم، عندو الحق كذلك في الضمان الاجتماعي، <تصفيق> هذاك التاجر كذلك اللي عندنا هنا حتى هو عندو الحق <تصفيق> يعني في الضمان الاجتماعي، هذيك الخياطة، <تصفيق> هذاك العامل، هذا كل الإخوان كلهم اللي ما كانش عندهم الحق، ثلثي ديال المغاربة، 40% ديال المغاربة ما كانش عندهم الحق في الضمان الاجتماعي.